Εδώ είμαστε, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκπομπή ε, Βιβλιοθήκες ε, στα IFM. Ε, Χριστίνα, η Ένωση Ιρήνων Βιβλιοθικών και Επιστημών έχει ξεκινήσει μια σημαντική ε, καμπάνια. Η Ένωση τα τελευταία χρόνια, όπως κανένα στιγμή, την δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό και για πολλά θέματα και για θέματα τα οποία... Θέματα εχμή, εχμή, εχμή, τα... Τις τα οποία αποφορούν Για τα οποία ιστερεί όσον αφορά την προσέγγιση τους, αλλά και τις αποφάσεις, αλλά και τη στήριξη από την ελληνική πολιτεία. Πάρ' όλα αυτά η Ένωση τα ανοίγει, και όχι μόνο τα ανοίγει, τα ανοίγει και προς τον κόσμο, δεν, δεν στέκεται μόνο σε λόγια, δηλαδή σε ανακοινώσει. Έχει λοιπόν να μα πει ή κάτι να μα πει. Οι βιβλιοθήκε, η βιβλιοθήκη είναι παντού, είναι μέσα στη ζωή. Στο σημείο αυτό, να καλημερίσουμε την Αφροδίτη Φράγκο, αναπληρώτρια γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθήκων Νόμων και Επιστημών Πληροφόρηση. Αφροδίτη, καλησπέρα. Βιβλιοθήκων Νόμων και Επιστημών και... Πληροφόρηση. Καλημέρα, Αφροδίτη. Ε... Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σα σήμερα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την καμπάνια τη Ένωση. Το Οι βιβλιοθήκες, είναι όπου, εσείς. Άγω, μας, λοιπόν, βιβλιοθήκες περισσότερα. είναι όπου και εσείς, είναι όπου και ο κόσμος, οπότε βγαίνουμε έξω για να βρούμε όλο τον κόσμο που αγαπάει και νοιάζεται τις βιβλιοθήκες μας. Πες μας λοιπόν για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Κερατσίνι την ευθύνη της οποίας είχες εσύ. Ε, η εκδήλωση της Τετάρτης, που πραγματοποιήθηκε στο travel του Ιερού Ναού Αγίος Δημίου στο Κερατίνη, ήταν η πρώτη εκδήλωση της καμπάνιας που ξεκινάμε με στόχο να απληθούμε σε όσο περισσότερες γειτονίες γίνεται στο επόμενο διάστημα και κυρίως και από το Συνάπορο. Πες μας λίγα εκεί περισσότερα για την καμπάνια, πώς αποφασίστηκε το πλαίσιο. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ γνωστό ότι αυτή τη στιγμή οι βιβλιοθήκε μα απειλούνται. Και απειλούνται τόσο οι δημοτικέ, όσο και οι γνώσει, με φήμε που ακούγονται για κλεισίματα ή συγχωνεύσει, γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να αφήσουμε να υλοποιηθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια τη Ένωση, η οποία στοχεύει σε πρώτη φάση τουλάχιστον στο να συγκεντρώσουμε υπογραφέ και να κάνουμε τι μας μα τους πολίτες που αξιοποιούν και χρησιμοποιούν όλα αυτά τα χρόνια της υπηρεσίας που παρέχουν βιβλιοθήκεται. Ε, με το στόχο αυτό συγκεντρωθήκαμε σαν μια πρώτη εκδήλωση για να δούμε και πώς θα κινηθεί το πράγμα και τι ανταπόκριση θα έχουμε και ευτυχώ όλα πήγαινε καλά. Ε, συγκεντρωθήκαμε αυτό και, και πολύ και... καλά μάλιστα θα έλεγα. Και πολύ καλά θα έλεγα. Ναι, δεν έχω παράδειγμα. Νομίζω κανείς μας δεν έχει. Γιατί ήμασταν και σε ένα σημείο που δεν θεωρείται πέρασμα. Άρα με δεδομένο τον κόσμο που συγκεντρώνεται καθημερινά στην περιοχή, οι άνθρωποι που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μα να έρθουν και να υπογράψουν το αίτημα τη Ένωση για να διατηρηθούν αντιπτώσεις βιβλιοθήκε για να ενισχυθούν με ειδικευμένο προσωπικό, για να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα για να αποκτήσουν νέες υπηρεσίε, Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική η αποκρισσή τους και επίση η Θέρνη με την οποία αντιμετώπιζαν και ένα στους βιβλιοθονόμους που υποστηρίζαν εκεί το αίτημα και τις βιβλιοθήκε σαν θεσμό. Ακριβώς αυτοδίτη. Και μιλάμε για μια περιοχή με χαμηλό κοινοοικονομικό background, έτσι να πω, ε, και έβγαζαν τουλάχιστον ένα θυμό από τη δική μου διαπίστωση, ακριβώ για αυτό το οποίο πάει να γίνει με την έννοια ότι διακυβεύεται και το μέλλον των το μεδιών του. Έτσι. Σίγουρα, κι εγώ ξεχνά ότι οι περιοχέ ακριβώ που έχουν το χαμηλότερο κοινωνικό οικονομικό επίπεδο είναι αυτέ που έχουν και περισσότερη ανάγκη τη βιβλιοθήκη και τη υπηρεσία του. Γιατί ο άνθρωπο που έχει την οικονομική δυνατότητα ακόμα να αγοράζει βιβλίο ή να μορφώνεται. Σίγουρα δεν είναι αυτός που θα συστηματικά για τη βιβλιοθήκη. Οι άνθρωποι όμως που έχουν χάσει από καιρό τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο αγαθό της πληροφορίας και της πληροφόρησης είναι αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη τη συνέχιση του θεσμού των βιβλιοθήκων και κυρίως των δημοτικών και δημοσίων που εντάξει οι λαϊκές και είναι αυτές οι οποίες απευθύνονται πιο άμεσα στο σύνολο της κάθε κατά κοινότητα. Ε, να μας πεις Αφροδίτη, το Κερατσίνι ήταν ο πρώτος σταθμός στο πλαίσιο αυτή της καμπάνιας. Τι θα έχουμε στη συνέχεια. Ε, ήταν όντω μόλι η πρώτη μα εκδήλωση. Βέβαια, έχουμε ήδη ξεκινήσει κάποια επικοινωνία με συναδέλφου από άλλε βιβλιοθήκε. Εδώ, βέβαια, να τονίσουμε ότι οι εκδηλώσει δεν γίνονται υπό την αιγύδα των βιβλιοθηκών, έτσι γίνονται με την εθελοντική προσφορά αποκλειστικά των βιβλιοθηκών νόμων. Όταν βέβαια συγκεντρωνόμαστε σε κάποιο βήμα που υπάρχει δημοτική βιβλιοθήκη, σαφώ είναι χαρά μα και Βρίσκουμε και αυτή την ανταπόκριση από του uh, εργαζομένου και του συναδέλφου. Ε, το επόμενο βήμα είναι η συγκέντρωσή μα 26 Ιουλίου στι 7 το απόγευμα στην πλατεία τη Νέα Ζήμνη. Είναι ένα δήμα ο οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε δημοτική βιβλιοθήκη και παρά το χαλεπό των καιρών, αυτή την εποχή ανοίγει μια δημοτική βιβλιοθήκη, το οποίο είναι πάρα πολύ γρήγορο για το πλάδο. Ε, συγκεντρωνόμαστε λοιπόν εκεί σε μια γειτονιά που συντοματικά είναι και η δική ε, μου γειτονιά. Συγγεντρωνόμαστε και περιμένουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί πάντα ο κόσμος τη Μιαν ήταν πάρα πολύ κοντά σε οτιδήποτε πολιτιστικό ε, ή εκπαιδευτικό μπορούσε να βοηθήσει την όποια κοινότητα. Αφροδίτη, θα πρέπει να πω, ήδη, ήδη το έχει αγκαλιάσει το εγχείρημα ο Δήμος Νέας Μύρνης. έχει Απλά δεν, ε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το ανακοινώσουμε. Mm. Αλλά ωστόσο ε, το έχει δεχθεί με πολύ θετικό τρόπο, γιατί με και η δική μου γειτονιά η Νέας Μύρνη, ξέρεις. Ε, και είμαι πάρα πολύ αισιοδόξη και εγώ, καθώς ξέρω και εγώ αυτή την περιοχή. Ε, και ιδιαίτερα τη Νέας Σμύρνη. Ε, θα ήθελα να μου πεις, λίγο για το petition, να μας πεις, μάλλον, να, ε, λίγο για το πετήσιο, Αφροδίτη, και τι γίνεται, δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΕΕ, Έχουμε διακινήσει και σε Ευρω... στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν. Έχουμε έτσι... Πες μας κάποια περισσότερα. Ε, θα μου πρέπει πριν πάω στο πετήσιο, για 10 τα μόνο, να καλέσω... Όλου του συναδέλφου που μπορεί να ακούνε αυτή τη στιγμή να έρθουν στην εκδήλωση τη Νέα Ζημένη 26 Ιουλίου, γιατί ε, είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο η πλατεία τη Νέα Θα υπάρχει πάρα πολλή κόσμο. Οπότε και εμεί θα χρειαστούμε όσο να δυνατόν περισσότερα χέρια για να προωθήσουμε το αίτημα τη Ένωση και να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερε υπογραφέ γίνεται. Φίγουρα από πλευρά τη πληθυσμού θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Πάμε τώρα στο petition, Καταρχήν να πω το πρώτο και βασικό, το URL στο οποίο μπορεί ο καθένας να κάνει κλικ και να υπογράψει και να διαβάσει εννοεί και το πετήσιο μας και εφόσον να συμφωνεί να το υπογράψει. Είναι το google.gl. slash τ κεφαλαίο ή μικρό KYM και τα τρία κεφαλαία. Να το επαναλάβω αλλιώ. Να το επαναλάβω. Ναι, ναι, να το επαναλάβω, να φροντίσει. Συγγνώμη, γιατί δεν είναι μικρό. GOO.GL.Flag. Τι κεφαλαίο, η μικρό. KYM και τα τρία κεφαλαία. Λοιπόν, το πετύσσομαι λοιπόν αυτό. Η, ε, στην ουσία περιέχει αυτά που ανέφερα και νωρίτερα το αίτημα τη Ένωση Ελληνικών Βιβλιοτικών Νόμων για την διατήρηση των λεκών βιβλιοτικών αριθμών, την ενίσχυσή του, την ε, χρηματοδότησή του επιπλέον, την ενίσχυση του κοινωνικού του ρόλου. Αυτή τη στιγμή το πετήσιο έχει διανεμηθεί τόσο προ τα τη Εμπλίδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια και η Ένωση συμμετέχει στην Εμπλίδα. Ε, στο Διοικητικό Συμβουλίο τη μέσω του Πρόεδρου και επίσης έχει προωθηθεί και στο International Librarians Network, το οποίο είναι ένα διεθνές δίκτυο πλειοσικών και ελπίζουμε ότι με τη μετάφραση που έχει γίνει στα αγγλικά και έχει δημοσιοθεθεί στο σκούπι της Ένωση, θα μπορέσουμε να έχουμε βοήθεια και από το διεθνή κοινότητα. Μπαίνοντα στην σελίδα, το μόνο που χρειάζεται είναι ονοματοπώνυμο διεύθυνση και η χώρα από την οποία προερχόμαστε. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία, καλό να όσου ακούν και πιστεύουν στον δεσμό των λαϊκών λιωτικών να υπογράψουν. Η αλήθεια είναι ότι Προσωπικά θεωρώ ότι είμαι περισσότερο ευχαριστημένη από τις υπαγραφές που συγκεντρώσαμε για στην εκδήλωση, παρά στο πετήσεων, <laughs> παρόλο που το πετήσεων απαιτεί πολύ μικρότερο κόπο, αλλά είναι από την άλλη και παρήγορα το να βλέπουμε ότι οι τοπικές κοινωνίες μοιάζονται περισσότερο ώστε να προσέλθουν σε ένα σημείο για να υπογράψουν, από ότι το να μπουν σε μια ηλεκτρονική σελίδα και να... Βγάλουν το email του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπε, Αφροδίτη, διότι εκεί βγάζει και την ψυχή, εισπράττει και την ψυχή των ανθρώπων που ενδιαφέρονται. Δεν είναι ένταση επαφή Δεν αναπληρώνεται σε καμία περίπτωση με τι νέε τεχνολογίε. Νέε τεχνολογίε είναι το μέσο, είπαμε. Θα πρέπει να πω ότι οι πληροφορίε μου λένε ότι ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο τη Εμπλίντα, ο πρόεδρο, ο πρώην πρόεδρο και όλα τα μέλη τη Εμπλίντα έχουν ήδη υπογράψει και αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει ο καθένας για τη χώρα του να το διακινήσει, οπότε θα μαζέψουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών και από το εξωτερικό υποθέτω. Αφροδίτη, να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου εδώ. Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση και, και λοιπόν, χώρα, τώρα, τε... λέω, περιμένουμε όσο περισσότερο συναδέλφους γίνεται να μα ακολουθήσουν σε, τις... σε εισαγωγικά εκδρομέ μας, στου δρόμου για να βρούμε τις πολίτε αυτέ τι χώρε που θέλουν να στηρίξουν τι νόμιμε βιβλιοθήκε. Ανανεώνοντα λοιπόν το ραντεβό μα για την πλατεία τη Νέα Μήνη στι 26 Ιουλίου, οι βιβλιοθήκε είναι όπου κι εσείς. Καλή σου μέρα, Πρόεδρε. Καλή σου μέρα Καλή. και επομένω. Ευχαριστούμε.